Soldater, <laughs> are you ready? Ja. Og lige pludselig bare høre helt ned fra enden. <coughs> Jeg skrymer dig sur over, han har hørt det der ly. <hør> <laughs>